السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كديري دايرين اش اخباركم كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير المهم البنات جبنا لكم بالدين اللي تيحمقكم صراحه هو الموديل عندنا في المحل الناس اللي كيجيو عندنا وكيتقدوا من راه عارفين سمحوا لنا الناس اللي بعاد ماشي ما نش والله ما سالين. كل مره كنقولوا غنصوروا هذا وماكيتيسرش آه فلهذا حنا دابا دا عاد غنصور لكم ان شاء الله غتشوفوا آه الموديلات اللي فيه صراحه ما بقاش بزاف بقى واحد ثلاثه ديال لي موديل في الجين البنات آه الثمن ديالهم جد مناسب وثلاثه آه الموديلات يعني وكميه صراحه قليله محدوده يعني اللي بغات شي حاجه ان شاء الله تواصل معنا وبالنسبه البنات الضغط اللي كاين على الواتساب راه ربي اللي عالم الله يحسن العوان كيف ما تنقولوا ديما تا واحد ما كره يبيع اكيد بالعكس راه الضغط اللي عندنا على الواتساب البنات راه سبابه تبارك الله كاين لي كوموند بزاف وراه حنا كندوزو الناس كل ما كندوزو الناس ما غاديش ن... دوك لي كوموند اللي كنخرجهم ما نخرجهم اكيد والناس تبارك الله اللي كيتعاملوا معنا راه عارفين هادشي راه ملي كنوصلو عندك اكيد غنعطيوك وقتك الكامل وندوزو معك الطلبيه الا بان لكم كاين الضغط على الواتساب فمن الاحسن دوزوا نلو... لنا الانستغرام على الخاص الانستغرام على الخاص راه كنجاوبوا فيه ومرحبا بكم ما طول عليكم ونبداو الفيديو ديالنا دابا البنات غنشوفوا هذا الموديل هذا شوفوا شحال غزي هو تبارك الله هذا راه هابط البنات بالصضيفه كامل وعنده الطويق غادي نوريه لكم من بعد دابا شوفوا الكميمات ها انتم البنات الكميمات جاوا مكرشين ومفرثرين شوفوا كيفاش جاوا زوينين تبارك الله وهذا جينا البنات راه تجين ورطب ماشي تجين اللي قاصح وعندها الحزيم وراها هبط الصديفات كيف ما قلت لكم حتى لتحت كلها بالصديفات كتجي زوينه تبارك الله في اللبسه كي ها انتم البنات هوا هو الطوق كيفاش كيجي ها هي تضل شوفوا متى من الخلف تيكون تيكونش تاع البنات كيجي زفي وتبارك الله في اللبسه هذا هو الكول ديالها البنات هكذا كيجيو كي الكميمات احنا حاول نوضيهم لكم عن قرب صافي دابا البنات ندوز معاكم مع موديل اخر في التجينيت غنوريه ليكم دابا بلا ديطاي ديال هانتوما البنات هذا الموديل كيجي كي هكا سبورت الله راه خدوه البنات كيجيوا غزالين هنا عندهم جويب هنايا السنيسله كتطلع حتى للصد وهنا السيور وهذا القب يعني تقدروا تنزلوه هانتوما ها. كتجي هابطه حتى الارض هانتوما زوينه بحال هادي هكا كديروا لها فولار ابيض مع صبرديله بيضاء كتجي غزاله تبارك الله انا نوريكم الموديل الاخر البنات هادره الكميه فيهم محدوده بزاف ومهم تتواصلوا معنا وشوفوا لي طاي ديالكم وهذا الموديل الاخر هو شوميز صراحه فيه هنا الجويبات غزيوا الموديل ديالو هو شوميز كيجي نازل ها انا نوريكم عنده فتحات في الجنب شفتوا يعني تقدروا تلبسوه مع صايه او مع شوفوا نتوما معاش كتلبسوا زعما لي شوميز ديالكم المهم كيجي طويل شوميز اللي طويل ماشي شوميز قصيرة تبارك الله كتجي بالصوره عندها الفتيحات في الجنب وعند الفتحه هنايا حتى موديل تبارك الله اللي كيجي كي غزال الكمات ديالو دايرين بحال هكا عاديين فيهم ضيفات حتى تيجيو زوينين وهادو البنات هم الموديلات ديال الجين تبارك الله رائعين ومتميزين الا بغيتو شي حاجه البنات الكميه جد محدوده حيت صورنا لكم صراحه شويه عطلين ولكن مش ماشي مشكل فمرحبا بكم انا صورت هذا الفيديو على قبل الناس اللي تيهضروا لي على الجين لأنه شافوه شافوه في الفيديو ديال سهام صورتو لهم كانوا غير فوق معلقين ما ملحقنا صراحه نصوروهم مع الوقت لضيق ضيق الوقت فبزاف تيقولي هذوك اللي صورات سيهم وريهم لي اللي كييجيو للمحل راه كيشوفوهم وكيتقدوا منهم والناس اللي بعدا حنا صورناهم ليكم ومرحبا بكم حتى لهنا كيسالي الفيديو ديالنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته